હું સાવલિયા અરુણા અને મારી સાથે ભાવિ રજૂ કરી રહ્યા છીએ અભિગમો સવારની સભા વિશિષ્ટ વાતો ઉજવણીઓ રમત ગમત નૃત્ય નાટક અને ગીતો તથા એનએસએસ અને એનસીસી મૂલ્ય શિક્ષણના સહ અભ્યાસક્રમ અભિગમો સવારની સભા વિશિષ્ટ વાતો ઉજવણીઓ રમતગમત નૃત્ય નાટક અને ગીતો એનએસએસ અને એનસીસી મૂલ્ય શિક્ષણના સહઅભ્યાસક્રમ અભિગમો નો ચર્ચા કરીશું પહેલા માહિતી જોઈ લઈએ મૂલ્ય શિક્ષણનો સર્વ અર્થ એ થાય છે કે શિક્ષણની પ્રક્રિયા દ્વારા બાળકમાં સદ્વૃત્તિ અને સુટેવોનું સિંચન કરીને માનવીય ચારિત્ર નિર્માણ કરવું બાળકનો સર્વાંગી વિકાસ સાધનારું શિક્ષણ એ જ મૂલ્ય શિક્ષણ છે નૈતિક અને આધ્યાત્મિક મૂલ્યો ની જવાબદારી શાળા શૈક્ષણિક અને વફાદારી હિંમત શિસ્ત ભોગ સત્ય પાલન જેવા સદગુણો ખીલવવા જોઈએ ડોક્ટર સર્વપલ્લી રાધાકૃષ્ણનના મત મુજબ ભારતીય સંસ્કૃતિનું શિક્ષણ એટલે મૂલ્ય શિક્ષણ મૂલ્ય શિક્ષણ આપવાની રીત કે અભિગમ બાળકોનો બૌદ્ધિક વિકાસ કરવા માટે અલગ અલગ સાક્ષરીક્ષરીના પાઠ્યપુસ્તકો શિક્ષણ બે વિભાગો દ્વારા આપવામાં આવે છે પેલું મૂલ્ય શિક્ષણ આપવાનો પ્રત્યક્ષ અભિગમ અને બીજું મૂલ્ય શિક્ષણ આપવાનો પરોક્ષ અભિગમ જેમાં જોઈએ શિક્ષણ આપવાનો પ્રત્યક્ષ અભિગમ શાળામાં શીખવવામાં આવતા જુદા જુદા વિષયો જેવા કે ભાષાના વિષયો વિજ્ઞાન ગણિત પર્યાવરણ સામાજિક વિજ્ઞાન ઇતિહાસ નાગરિક શાસ્ત્ર અર્થશાસ્ત્ર વગેરે વિષયોની શાળા સમયપત્રકમાં સ્થાન આપીને નિશ્ચિત જે તે વિષયનું શિક્ષણ આપવામાં આવે છે આ સાથે પાઠ્યપુસ્તકમાં સમાવિષ્ટ મૂલ્યો અંગેની સમજ આપી ચર્ચા કરવાના અને જીવન પ્રસંગોના ઉદાહરણો દ્વારા મૂલ્યો નો સ્પષ્ટિકરણ કરી શિક્ષણ ત્યાર પછી જોઈએ મૂલ્ય શિક્ષણ આપવાનો પરોક્ષ અભિગમ શાળામાં શાક્ષ વિષયોના શિક્ષણ સાથે અનેકવિધ સહ અભિગમો જેવા કે સમૂહ પ્રાર્થના એટલે કે સવારની સભા સમૂહ સફાઈ રમતગમત દિવસોની ઉજવણી વિવિધ સ્પર્ધાઓ સમાજ સેવાની પ્રવૃત્તિઓ અને સામુદાયિક જીવન જેવી સહઅભ્યાસીક પ્રવૃત્તિઓ દ્વારા બાળકોમાં જુદા જુદા પ્રકારના મૂલ્યો વિકસાવવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવે છે તેને મૂલ્ય શિક્ષણ આપવાની પરોક્ષ કે અભિગમ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે સવારની સભા કે સમૂહ પ્રાર્થના દરેક શાળા પોતાના દૈનિક કાર્યના પ્રારંભે સમૂહ પ્રાર્થના અથવા સવારની સભાનું આયોજન રાખેલ હોય છે કેટલીક સભાઓ તો તેમની પ્રાર્થના સભાનો વહીવટ એટલી સુંદર રીતે કરે છે કે શાળા પર્યાવરણ માટે જીવન પ્રસંગો દ્વારા એટલે કે ઔપચારિક રીતે આ મૂલ્યો ઓળખ અને સમજ આપવાનો પ્રયત્ન કરવામાં આવે છે જેમાં આપણે જોઈએ છીએ કે બાળકોને છે પ્રાર્થના વચ્ચે કેટલાક એવા પ્રસંગો છે કેટલાક એવા ઉદાહરણો છે રજૂ કરવામાં આવે અને જેના કારણે બાળકોમાં સાહસિકતા છે રાષ્ટ્ર અને એમાંથી એ પોતાના જીવનમાં આત્મસાત કરે છે રોજ રોજ વિવિધ બાબતો પ્રાર્થના સભામાં રજૂ થતી હોય છે તેની સાથે અઠવાડિયા દરમિયાન ચોક્કસ મૂલ્ય કેન્દ્રિત વ્યવહાર કરવામાં આવે પછીના અઠવાડિયે અન્ય મૂલ્ય પસંદ કરવામાં આવે તો જેતે મૂલ્ય વિષય સ્પષ્ટીકરણ રજૂ કરવાનું કાર્ય સરળ બને તે અર્થમાં પ્રાર્થના સભામાં પ્રવૃત્તિ અભિગમ અપનાવવો જોઈએ આત્મસાત કરી શકે ત્યાર પછીનો અભિગમ જોઈએ વિશિષ્ટ વાતો એટલે જે વાર્તામાં વિશેષતા રહેલી છે તે વિવાદ અથવા ચર્ચા મહાપુરુષ સૌરવપલ્લી રાધાકૃષ્ણન રવિન્દ્રનાથ ટાગોર મધર ટેરેશા વગેરે તેમજ ઇતિહાસ અને પંચતંત્ર વાતો દ્વારા પણ મૂલ્ય શિક્ષણ શક્ય બને છે પ્રાણીઓની જાતક કથાઓ દ્વારા તેમાં રહેલા ગુણોને ઓળખી પોતાનામાં બાળકો ઉતારે છે ઇતિહાસમાં બનેલી ઘટનાઓથી વાકેફ થતા બાળકો અહિંસા ત્યાર પછીનો અભિગમ છે ઉજવણીઓ શાળાઓમાં ધાર્મિક તહેવારો વિવિધ મેળાઓ રાષ્ટ્રીય તહેવારો સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમોની ઉજવણી દ્વારા બાળકોમાં મૂલ્ય વિકસાવી શકાય છે જેમાં ધાર્મિક તહેવારો જોઈએ તો જેવા કે રક્ષાબંધન નવરાત્રિ ગણેશ ચતુર્થી થર્ટી એટલે ક્રિશ્ચન લોકોનું નવું વર્ષ હિન્દુ ધર્મનું નવું વર્ષ એટલે દિવાળી અને હોળી વગેરે જેવા તહેવારોની ઉજવણી દ્વારા બાળકોમાં છે એ એકતા અને એકતામાં વિવિધતાનું જે ગુણ છે મૂલ્ય છે એ આપણે પ્રક્ષેપણ કરી શકીએ છીએ વિવિધ મેળાઓ જોઈએ જેવા કે વિજ્ઞાન મેળો કૃષિ મેળો ત્રિરંગી પ્રદર્શન વિજ્ઞાન મેળા દ્વારા બાળક છે એ પોતાની પ્રવૃત્તિ છે રજૂ કરી શકે છે ત્યાર પછી જોયું કૃષિ મેળો તો કે કૃષિ મેળામાં છે બાળકો છે પ્રકૃતિ પ્રત્યે પ્રેરાય અને પ્રકૃતિ પ્રત્યેનો પ્રેમ એનો વધે ને તેના દ્વારા પ્રકૃતિ અને પોતાના વચ્ચેનું તાદતમ્ય જે સાધી શકાય છે ત્યાર પછી જોઈએ ત્રિરંગી પ્રદર્શન તો ત્રિરંગી પ્રદર્શનમાં બાળકો છે પોતામાં રહેલી અવનવી આવડતો છે અવનવું વિશેષ છે એ પોતે રજૂ કરી શકે છે જેમાં પોતાને આવડતો કોઈ વેસ્ટમાંથી બેસ્ટ એવું બધું છે એ પોતે બનાવી શકે છે અને એમાંથી ઉપયોગી વસ્તુનું નિર્માણ કરી શકે છે ત્યાર પછી જોઈએ રાષ્ટ્રીય તહેવારો તો રાષ્ટ્રીય તહેવારો જેવા કે પંદર ઓગસ્ટ છવીસમી જાન્યુઆરી શહીદ દિવસ પંદરમી ઓગસ્ટ ની વાત કરીએ તો બાળકોમાં છે રાષ્ટ્ર પ્રેમ પણ જગાડી શકાય છે અને અવનવા કાર્યક્રમો દેશભક્તિ ગીતો છે દેશના નેતાઓ વિશેની વાતચીત ઘડવૈયાઓ વિશેની વાતચીત તેમજ દેશ માટે જેને શહીદ થયેલા છે તેવા વ્યક્તિઓનું ચરિત્ર અને તેના દ્વારા રાષ્ટ્રપ્રેમની ભાવના જગાડી શકાય છે ત્યાર પછી વિશેષ દિવસની ઉજવણી જેવી કે ગુરુ પૂર્ણિમા બાળક છે એ શિક્ષક બની અને દેશને કોઈ એવા સારા માર્ગ તરફ લઈ જાય એવી રીતે પોતાની જે અવનવી શક્તિ છે પોતાનું જે શિક્ષકત્વ છે એ છગાડે અને દેશને એક આગળ વધારે એવો મૂલ્યનું છે નિરૂપણ કરી શકાય છે ત્યાર પછી જોઈએ તહેવારોનું મહત્વ દ્વારા બાળકો છે એ પોતે સમજે અને દરેક પ્રત્યે સંભાવ કેળવે દરેક તહેવારોમાં રહેલી જે વિશેષતા છે એને જાણે સાથે સાથે વિવિધ ઉજવણીઓના છે ઉદેશો અને કાર્યોને જાણીને તેના જીવનમાં શ્રેષ્ઠ ઊંચા મૂલ્ય તરફ વળશે ત્યાર પછી જોઈએ રમત ગમત શિક્ષણમાં રમતગમતનું ઘણું મહત્વ રહેલું છે રમતગમતમાં ત્યાગની ભાવના આજ્ઞા પાલન હિંમત સાહસ ધૈર્ય અને નિડરતા જેવા મૂલ્યો સિંચન થાય છે અહીંયા તમે જુઓ છો તો કે ખો ખો સંગીત ખુરશી હોકી ખો ખો છે એના દ્વારા બાળકોમાં છે કેવા કેવા મૂલ્યોને આપણે વિકસાવી શકીએ એ આપણે જોઈ શકીએ છીએ બાળકો છે એકબીજા સાથે સમાનતા છે ખેલદીલીના ભાવથી અને સહયોગ સાથે રમત રમી શકે અને એકબીજામાં તાદાત્મ્ય કેળવી શકે ત્યાર પછીનો અભિગમ છે નૃત્ય નાટક અને ગીતો છેમાં તમે ગાય તો એનામાં અવનવા છે મૂલ્યો વિકાસ કરી શકાય છે પેલું જોઈએ નૃત્ય આદિમ સમાજના માણસ અને નૃત્ય એ વિચારવાની અને જીવવાની રીત છે નૃત્યની કળા એ વિશ્વના વિવિધ લોકોની મૂળ સર્જકતાની સૌથી જૂની અભિવ્યક્તિ છે એવું કહેવાય છે કે નૃત્ય એ બાળકોના સૌંદર્યમાં વિકસાવી શકાય છે નૃત્ય શિક્ષણ પ્રક્રિયાનો મહત્વનો ભાગ છે નૃત્ય દ્વારા બાળકોમાં ભાવ વિચાર કલ્પના કે વાર્તા મનમાં ઉદભવે ત્યારે તેને રંગ પથ્થર કે શબ્દમાં એને વાચા આપી એ પહેલા ચોક્કસપણે એના મનમાં એના પોતાના દેહથી અભિવ્યક્ત કરી હશે એટલે લલિત કલાઓમાં સૌ પ્રથમ નૃત્ય દ્વારા રજૂ કરવામાં આવે તો તેમાં રહેલો ભાવ વિચાર લાગણી જેવા સંવેદનશીલ આંતરિક ગુણો વિકસાવી શકાય છે અહીંયા તમે જુઓ છો દરેક નૃત્યના ચિત્રો છે તો ક્યારેક તેમાં હાસ્યનો ભાવ જોવા મળે છે તો ક્યારેક કરુણતાનો ક્યારેક તેમાં નૃત્યમાં રહેલી વિશેષતા જોવા મળે છે તો ક્યારેક જોવા મળે છે રજૂ થતી કળા પહેલાના સમયમાં એવું કહેવાય છે કે નાટક એ નટ દ્વારા રજૂ કરવામાં આવતું અને નટ છે એ પોતાની અવનવી શક્તિઓ દ્વારા એ વ્યક્તિને નાટકની જે ભાવો પાત્રો છે પાત્રો દ્વારા કાવ્યમાં પણ નાટકની મહત્તા રહેલી છે ત્યાર પછી સિદ્ધાર્થ રાંદેરીયા મત મુજબ જોઈએ તો જે ભજવી શકાય તે છે નાટક એટલે જે સ્ટેજ ઉપર પ્રોગ્રામ દ્વારા જેનું ભજવણી થાય છે એ નાટક ત્યાર પછી શિક્ષકો પૂર્ણતા તરફ જઈએ ત્યાં સુધી તેમાં રહેલી વાતચીતને તેમના આગવા આવભાવો વિચારો છે એ પાત્રોની રજૂઆત દ્વારા બતાવી શકાય છે ત્યાર પછી અભિવ્યક્તિ નો નાટ્ય કલા એટલે એમાં પોતાના જે ઘટના બનેલી છે પરિસ્થિતિ છે એમાં જે રહેલા મૂલ્યો છે એનો આપણે ડાયરેક્ટ છે સામે વાળી વ્યક્તિને શીખવી શકીએ છે એના માટે કોઈ વાત કે ચિત અથવા તો ચર્ચા કરવાની જરૂર રહેતી વસ્તુઓ પરિસ્થિતિ સમજણ સાથે સ્વીકાર કરી એમની સાથે સાહિત્ય કેળવીને સમૂહમાં કામ પાર પાડવાની કોને નાટક દ્વારા વિકસાવી શકાય છે આંગિક વાચિત સાત્વિક અને જેના જ્ઞાનથી બાળક પોતાની લાગણીઓ વિચારો ભાવનાઓ પ્રવૃત્તિઓ અને તેના હેતુઓ પર સંતુલિત રહીને અંકુશ પ્રાપ્ત કરી શકે છે ત્યાર પછી જોઈએ ગીતો મધુર સ્વરોમાં ગાઈ શકાય એવી તાલબદ્ધ સુંદર કર્ણપ્રિય શબ્દ ગીત કહેવાય છે ગીત એ સંગીત અને કવિતાના સહિયારા સીમાડા પર ઉગેલો છોડ છે એવું સુંદરમ કહે છે સાહિત્યની અર્થભાવના શબ્દમય રચનાને ગીત કહેવામાં આવે છે ગીતમાં જે સંગેતુ હોય છે તે સ્વાધ્યાય યંત્રોનું સંગીત નથી પણ શબ્દ અંતર્ગત ભાવનું સંગેતુ હોય છે સાંભળે જેથી તેને કાવ્ય યાદ રાખવામાં સરળતા રહે છે કાવ્યમાં રહેલા મુખ્ય ભાવો અને રસ જેવા કે કરુણ હાસ્ય વ્યંગ્ય વેર પરાક્રમ વગેરે નું કરી શકે છે જેમાં આપણે જોઈએ છે કસુંબી રંગ છે તો એમાં કરુણતાનો ભાવ જોવા મળે છે ભાવ હાસ્ય ભાવ ને રજૂ કરવા માટે કોઈ ગીતને રજૂ કરવામાં આવતું હોય છે તો આવી રીતે બાળકોને અનેક કાવ્યની કૃતિઓ દ્વારા દરેક જે ગુણો રહેલા છે દરેક જે મૂલ્યો રહેલા છે ભાવોનું છે તેનો આપણે સિંચન કરી શકીએ છીએ ત્યાર પછી અભિગમ છે એનએસએસ એનએસએસ નું પૂરું નામ નેશનલ સર્વિસ કેમ છે सीतेर गांधी जन्म शताब्दी वर्ष थी मनव संसाधन मंत्रालय द्वारा थी तीन उजवनी चौवीस सप्टेम्बर रोज कर एनएसएस डे तरीके ओजराती मुभारंभ दिवस तरीके ओनएसएस न्येय समाज सेवा द्वारा शिक्षण अपना सेवादरूप थानु तेनों मुदरा अर्थात करवो। तेमने लोको साथे औने लोको वचे काम सर्जात्मक औने रचनात्मक तालीम आप्योंतरवा वृद्धि शाहीवादी लोकशाहीवादी नेतागिरी अमल द्वारा कुशलता प्राप्त करी स्वरोजगारी क्षमता केलव हेतु व्यवस्थित विकास साधव सुरक्षा श्रम कार्य धार्मिक कार्य सामजिक कार्य सर्जनात्मक प्रवृत्ति सांस्कृतिक प्रवृति खेलकूद जीव नियमित प्रवृत्ति अने पेदा करी छे। एना सेवा बलिदान राष्ट्रभावना विकसित करे एनएसएस नार रूप त्यारती है एनसीसी अर्थात के एकता अनुशासन त्रिंग काम करें आर्मी विंग नेवल विंग एर विंगे चारित्री भावना नेतृत्व शक्ति विकसा वगैरे युवक युवती ने लश्कारी तालीम आप राष्ट्र संरक्षण रस लेता लस्करी तालिम युवक एक एवो उभो कर थी कटो कटीना समय मा करती वक्त ऑफिशर तरीके काम लगे एनसीसी द्वारा विद्यार्थीदारी साहस भावना चारित्र निस्वाथ सेवा वगैरह मूल्यों विकसा सकते हकारात्मक अभिगम विकसा बिना अखंड भारत भावना मैत्री जेवाकृष्ट मूल्यों प्रस्थापन कर